När man i förskola och skola planerar och utvecklar undervisning är en förutsättning att det genomförs på en vetenskaplig grund. Hur kan man göra det på ett konkret sätt? Vi vill här ge dig redskap för att du kontinuerligt och systematiskt ska kunna utvärdera och utveckla din undervisning genom att använda en analysmetod vanlig inom svensk didaktisk forskning. Tematisk analys. Med ökad kunskap om forskningsmetoder kan du fördjupa din förståelse för hur arbete på vetenskaplig grund kan gå till, vilket kan bidra till att utveckla din undervisning. Att arbeta på vetenskaplig grund handlar om att kritiskt granska olika resultat eller händelser och med stöd i forskning söka förklaringar och samband. Det innebär att pröva och diskutera och använda egna och andras erfarenheter. Det handlar även om att analysera för att både ta hand om att utveckla sin verksamhet. Det innebär att ett arbete på vetenskaplig grund inte är något parallellt projekt som pågår vid sidan om. Det finns olika metoder för att på ett systematiskt sätt arbeta med analys. En grundläggande modell som används inom forskning men som också är mycket användbar i skolan är alltså tematisk analys. Den tematiska analysen hjälper dig att sätta fokus på vad som sker, när det sker och varför det sker. En fördel med den tematiska analysen är att den inte kräver någon särskild teoretisk bakgrund och att den kan användas på olika sätt. Det som är karaktäristiskt för tematisk analys är att man fokuserar på att hitta mönster, teman i olika händelser. Men tydlig struktur i arbetet kan det vara lättare att se saker och mönster som annars kan vara svåra att sätta fingret på. Vad ska man då analysera och hur? Informationen, även kallad datan som analyseras genom tematisk analys, kan variera. I grund och botten handlar det om samma sak. Att använda relevant information för att kunna analysera och på det sätt förstå vad som har fungerat bra och vad som inte har fungerat, men också analysera varför det blev som du blev. Det handlar om att förstå likheter och skillnader av personers upplevelser, erfarenheter eller aktiviteter. Analysen kan bli underlag för bedömning, men framförallt för att utveckla din undervisning. Om du gör ett speciellt så kallat datainsamlingstillfälle eller om du använder material som ändå finns beroende på ditt syfte. I skolan kan det dels handla om att ta vara på de underlag man redan har, såsom provresultat eller labbrapporter. Men det kan också handla om att använda andra underlag, såsom elevers redovisningar, till exempel ett arbete kring hållbar utveckling, där eleverna kanske använder både texter och bilder och till och med film. För att analysera med tematisk analys behöver du lära känna din data. Det vill säga den informationen du har. Inledningsvis kan det handla om att läsa eller titta på sin data flera gånger. Det som du då tycker är intressant i materialet kan sedan kodas för att hitta teman på olika sätt. Men vad är en kod? Enkelt sagt, det som väcker intresse. Här finns två huvudsakliga vägar för att koda. Den första vägen är att du innan du börjar läsa redan har bestämt dig för vad du söker efter och kodar materialet utifrån det. Om det exempelvis är prov som du analyserar kan olika lösningar på ett problem bilda kod. I en labbrapport kan det vara hur elever själva beskriver sina resultat på olika sätt som utgör koden. Den andra vägen är att du allt eftersom du läser eller tittar på din data lyfter upp sånt som du tycker verkar vara intressant och kodar utifrån det. I en redovisning som den i exemplet med hållbar utveckling så kan det vara vad eleverna presenterar, vilka fakta de berättar om eller vilka missuppfattningar som kanske blir tydliga som du kodar. Men det kan också handla om att koda hur de presenterar sina fakta och tolka och koda utifrån det som de inte säger men som finns med i bilder och andra representationer. Koder kan vara någonting som upprepas flera gånger, men det kan också vara enskilda händelser som är unika. Den inledande kodningen kan ge många olika koder. För att skapa en förståelse vad de kan leda till behöver koderna sedan sorteras. Att göra om koderna till teman innebär att du försöker fördjupa analysen och hitta underliggande mönster. Det kan till exempel vara de olika lösningar på ett problem i ett prov, som du såg, att de ger tema om tillvägagångssätt. Här finns det en stor fördel att ha materialet digitalt för att kunna flytta runt textavsnittet utan att något går för lorat. Vissa koder kan slås samman. De handlar om ungefär samma sak. Andra saker står kvar för sig själva. Ofta sorteras koder bort och det är bara de som är relevanta i sammanhanget och man är intresserad av som går vidare till nästa steg i analysen. Det kan vara bra att namnge sina teman så att man kommer ihåg vad de har gemensamt. Den tematiska analysen handlar inte bara om det blev fel eller rätt. Framförallt ger analysarbetet en möjlighet att ta reda på varför det blev som det blev. Genom teman kan man exempelvis få syn på vanliga missuppfattningar, vilket kan leda till svårigheter längre fram. Lika viktiga är teman kring hur elever lyckats väl i mitt område, för att på det sättet få syn på framgångsfaktorer. Värt att tänka på att det är först och främst är att utveckla undervisningen för elevernas skull som du arbetar med analys på det här sättet. Efter tematiseringen av datan fortsätter analysen på ett mer fördjupat sätt. Det kan vara givande att ställa sig frågor kring sina teman. Har dessa teman en motsvarighet hos andra? Vilka förklaringsmodeller går att hitta? Hur kopplar det till mitt arbete och min undervisning? Och hur kan mitt arbetssätt utvecklas? Med stöd i forskning går det ofta att få hjälp att svara på dessa frågor. På det sättet knyts även arbetet med analysen till ett större sammanhang. Här finns nattid. vi som gör denna videon, som stöd. På vår hemsida finns resurser där vi lyfter fram forskning som är relevant för undervisning inom naturvetenskap och teknik. För att konkretisera. Vi återgår till koderna om de olika lösningarna på problem på ett prov. Det som gav ett tema om tillvägagångssätt. I en fortsatt analys kan forskning eventuellt ge argument för att visa att vissa tillvägagångssätt kan vara mer framgångsrika än andra. På det sättet kan analysen utgöra en grund för att göra förändringar och utveckla undervisningen tillsammans. Hur kan man i arbetslaget arbeta för att få fler elever att pröva nya tillvägagångssätt? När du knyter din analys till forskning får du samtidigt underlag för att både diskutera och väcka idéer. Genom att reflektera, gärna tillsammans med kollegor, finns en möjlighet att undersöka faktorer som påverkar undervisningen. Att sedan sammanställa resultaten i någon form av dokument är både ett sätt att processa arbetet och att dela med sig av till kollegor. Samtidigt så utgör det en dokumentation som ger en möjlighet att se tillbaka vad det är som är gjort. Då ska vi till sist försöka sammanfatta hur man kan arbeta med tematisk analys steg för steg. Den datan du ska analysera kan vara olika material, till exempel prov eller labbrapporter eller data som har samlats in vid andra aktiviteter, såsom redovisningar. Lär känna informationen, din data. Till en början handlar det om att läsa datan eller titta på den flera gånger för att hitta intressanta passager. Börja koda din data. Det kan vara både unika händelser eller saker som upprepas som kan utgöra en kod. Fortsätt genom att sortera de olika koderna. Fundera på om alla koder är relevanta för just det här projektet eller om några kan kallas bort. Leta efter mönster, vad som är lika och vad som skiljer sig åt. Koderna som blir kvar sorteras sedan till mer övergripande teman. Sen kommer det kanske viktigaste steget i analysen. Här knyts teman till forskning för att göra en djupare analys. Har dessa resultat en motsvarighet hos andra? Vilka förklaringsmodeller går att hitta? Vilka svar kan jag få på fenomen jag ser? Och så vidare. Till sist är det dags att sammanställa ett dokument för att kunna presentera och diskutera med kollegor vad analysen visar. Utbyta tankar, idéer och kunskap. En strukturerad analys med fokus på vad, när och varför ger dig och dina kollegor underlag för att utveckla undervisningen på en vetenskaplig grund.